Häggrenholmshallen betyder ju väldigt mycket, både för de boende i Häggrenholm och Ullna men även för skolan givetvis, och sen för Innebanding som har en som en, ja de är värdeförening TABFC för den här hallen, så det betyder väldigt mycket för ett område att ha både skola, idrottshall och service. Det betyder jättemycket, vi hoppas på att det kommer många sportföreningar som kan erbjuda olika sporter så att vi har närhet och inte behöver åka bil för att sporta utan att vi kan gå nära till sporthall. Härby ungdomarna är idrottar ju mest i landet. Så det är givetvis oerhört viktigt att kommunen med samarbetspartnern givetvis kan stå för infrastrukturen som möjliggör den här idrottandet. Och det är bra för folkhälsan och det är bra också när man blir äldre att man har idrottat väldigt mycket och förhoppningsvis så håller det i det hela livet. Jo men det ser jättefräscht ut och luftigt. Och... Ja.